محمد میں بندہ لب رہا جا مجھے مار دے میں بندہ لب رہا جا مجھے مار دے تو مہربانی کر دو میرے پہ میرے کو برداشت نہیں ہو رہا جی سنیا حرام کھا رہے ہیں وہ جی اس بندے کی ماں بھڑے کر کے وہاں سکھایا کام کر کے حرام نہیں کی کیا میں ای گل نہیں کری دی گل پوری کرو تھوڑی صاحب پوری گل کرو کیوں کیا میں دسو ای میل کمائی جا آپ بھی دس دے ایسا کچھ تیسرے دس دیا کہ ادا کیا کدی حساب لاؤنا ان کی ہے شروع تو اینڈ تک کدی حساب سے لاؤنا تھی لاؤ گے ان شاء اللہ بڑی جلدی تینوں کوئی گلا کوئی ہاں جہاں گلا ہے میں جدو تر گل کی گل کر کے سونی بھائی तो मैं रिसपैक्ट पहले भी करता हूँ भी करता ठीक है जी तो क्योंकि भी यह ला समझ कि मेरे चैनल में कुछ कह रहा मैं तो चैनल नहीं कह रहा और ए, बिल्कुल ताकि गलत फहमी आ कि वैसू मैं भी सिर्फ बहाना बनाया यह ती गलतमी ठीक है।, है जी दूसरी गल तुम आप इस चीज़ को मानते हो मैं तक दिखावादी बारा जी वीडियो वेखनी वेखनी है तो देखना कि रौला वा کہ تھی آپ ہی بیٹھے وہ بندہ ہر چیز من ہر چیز مان دیا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر یہ باوجود مطلب وہی گل کری جا رہے ہو دیکھو ویڈیو درا دیکھو السلام علیکم ناگرین ناگرین کی حال چل ٹھیک ہو تو جس طرح کہ پتا کہ اِسی سجا جن آفیشل تو لہدا ہوئے وہ ایک ساڈا اہدا سیٹ اپ شروع کر لیا سا اور لہدہ سیٹ اپ جا شروع کیا وہ کام وغیرہ کرتے رہے سارا سسٹم اِس کرتے رہے تھوں سارے دوستوں پتا ہوا جس طرح اِسی کرتے رہے تو وہ سیٹ اپ سانوں جس طرح بھی لہدا کیا گیا جنہیں بھی لہدا کیا وہ زمہ داری ساری اویس صاحب کے نہیں اویس صاحب نے سنوں غلط آڈیو ویڈیو سنائی سانوں غلط گائڈ کیتا ان نے شروع تو سنوں بہکا کے رکھا کہ یار جانی صاحب بھی لکھ روپیہ کماؤ رہے تی لاکھ روپیہ کماؤں رہے آر سال ہو گئے اتنے ضلیل ہوں اپنا چینل بنا س اپنے چینل تک ایڈسن اپنا لو استاد کو چینل اپنا لوگ وہ سارا کچھ اس بندے نے کیتا یہ آڈیو بھی استاد نے لیک کی تعے سامنے آ لیکن استاد میرا مجھے بار بار کہہ رہا رہے کہ یار ہٹ جو پچھے ہر جو پچھے یہ بندہ نہیں سہی اِسی اس بندے کا ساتھ دے رہے رہے استاد اِسی خلاف جے مقصد یہ کہ کچھ دن پہلے استاد جی کا ایک ٹی ٹائم اپلوڈ ہوا جی انہوں نے کیا کہ یار میری فیملی دے بارے میں کچھ غلط گلیں کہیں گیا جس دنوں ویڈیو اپلوڈ ہوئی استاد جی میں او ٹی ٹائم دیکھ میں گلان سنیا تو باخا مگ لگی جتوں مل کے انہوں نے مجھے آڈیو سنائی نا, نا اس بندے دیاں ایس بندے نے اس آڈیو کے جو برا بلا کیا میرے استاد کو سانوں مینو سونی صاحب ہوئے دوست جنہوں نے برا بلا کیا کہ میں تمہیں دس نہیں سکتا میں آڈیو سن کے حیران ہو گیا میں ستا جی تو پیر ہی گیا میں کہا جی یہ آڈیو کا سانو نہیں پتا اور خدا سانو اس آڈیو دا کوئی علم نہیں سی دوسری گل جی اے پائی ہوں اپنے منہ اقرار کرے گا سارے وکیل صاحب بیٹھے نال کہ جو جو یہ بھائی دا خود ذمےدار آ خود اس فیل دا ذمہ دار ہے شروع لے کے ہوں تک جو یہ کرتا رہا سانو اس دا علم ہوئے ابھی ذمےدار ہاں سارا کچھ کیا پا جی یہ سامنے ہے یہ ہوں سامنے گیل کو سا کوئی زور زبر زبردستی سارا لکھا لیا جی ہلفنا کو کوئی زور زبردستی نہیں تے باقی وہ جڑی, جڑی بھی گلا کر انجانے دیں گا جہی بھی گل ملوج کی برا بلا کیا میں کیا وا یہ کوئی ویچر تو عمل گا میں آپ دس میں جی گل بات کی کال سے کسی نے گالا کٹملی کے بارے کیا وہ نہ بٹے نوم سی نہ میرے علم سی, سی. کچھ دن تو پہلے میں گلا سنیا تو ساری گل سامنے گیا معاملہ چلتا پیا تو وہ جو بارے سارے پریشان گئے دیکھو کم دے کے معاملہ سارے جلد نے وہ الگ لیکن کسی دی فیملی دے بارے اِسی ایک دوسرے کے بارے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یار میٹھے نے چنگا نہیں کیتا میٹھا کہہ کہ دے یار سونی بھائی نہیں چنگا کر رہے انو اسی پوچھا بھی ویسے تو کیوں کیتا یہ منیا نے کہا جی میرے کو ہوئی گلا اس کے وجہ کہ جی وجہ ہے کہ میں بس میرے کو دماغ جی کوئی سوار ہو گیا اسے مجھے پتا نہیں لگا اور ان ناؤن پرسن کہ جیسا سا کوئی لنک بھی نہیں آ نہ ملاقت آ بائی فون بائی فیس کوئی ایسا چکر نہیں بھی کسی نہ ملاقات ہو لیکن سننے چاہ کہ کافی ساری گل پھیلی ہے کہ یار کسی کی فیملی بارے ویس نے کوئی گل کیتی ہے کسی کے فلاح بارے کو ادا کی گل کی نہوار گزری کیونکہ اگر ایک انسان نے کوئی گل کی تے بندہ چلو برداشت کر لینا کہ یار میں کچھ کی مجھے سزا مل رہی ہے اور بندہ گھر ستا ہوئے تو وہ تو کوئی بندے کو برداشت نہیں ہوں مزید خرابی ہونے تو یہی کہ ویس کو بلاؤ کا مقصد یہ ہے کہ ویسے یار لوگوں کو حقیقت دس کہ کہ جی کو تو تو کر کے دے کوئی کوئی کوئی کوئی نے ایک دو میرے پتا لگا میں کدی گفتگو ایسے بندے نہیں کی جہی میرے نا کسی دی دشمن بھی ہے وہ لوز ٹاک میں نہیں کرتا کیوں کہ لوز ٹاک کرنا ایسا نہیں کہ تا دشمن ہے تم پٹھیاں سیدیاں گلیں کرو گال کڈو یا وہی فیملی کے متعلق سوچو تو ویسے میں کہہ توں کی کام کیا انہیں کہ میں تھا نام ضرور لیا لیکن سامنے دس رہا کہ شامل نہیں ہے کہ میرے کو کچھ ہے کنٹرنل معاملات بہت سارے اور دوسری گل نال میں کھلم کھلا دس دینا کہ جہاں سارے استاد جی دشمن جہاں سارے استاد جی کا یار آ وہ سا یار آ کل نو کوئی بندہ یہ کو نقصان پہنچا جائے یہ کوئی حرکت کر جائے یہ کوئی حرکت کرے کسی دقی وہل کے کوئی ذمےدار نہیں یہ باقاعدہ اِسی اسٹام لکھوایا باقاعدہ قانونی کاروائی ہوئی اگر کلو کوئی آڈیو ویڈیو لیک ہوں یہ متعلق ساری پائی جی وہ کوئی ذمہ داری نہیں ابھی بہکاوے چائے ہاں ضرور اچھی آئے گلتی انسانوں کو ہوں لیکن وہ ازالا ضروری ہے وہ معافی ضروری ہے میں ادو بھی استاد کو معافی منگی اس طرح بیٹھ کے میں اج بھی استاد کو معافی منگا اس اپنی یو ٹیوب فیملی جی جی سانو محبت کرتے پیار کرتے سانو بڑا سپورٹ کیا لیکن ساری یار اس ایس, ایس جیسے حر، حرکت کی یہ اٹیچ ہو کے یہ مزید معاف کر دینا تاری مہربانی اور کسی کولو فیل دے ابھی کوئی ذمہ دار نہیں اے وکیل صاحب کوڑ بیٹھے اے وکیل صاحب اسٹام یہاں کو لکھوایا سی بالکل لکھوایا کل اسٹام لکھوا لیا کو منیا ہرش ہے ہر چیز من من باقی انہیں جو کیا یا جو انہیں کیتا نا انہیں سارا کرار کر لیا وا وہ موجود ہے ساڑے سونی صاحب سارے کوسو بس ٹھیک ہے سارے معاملہ ویسے نے بھی سارے دوستوں نے ڈسکس کر لی گلتی سانوں کو ہوں بہکاوے چکے کہہ لو کہ ایڈے پروفیشنل نہیں سکے جی سنو اس فیلڈ کا پتا ہو یار کدھر جانا کدھروں نہیں لیکن پھر تو تے ہاں. کو معافی چاہتے ہاں نیکسٹ امید کرنا کہ ان شاء اللہ تھی سانو اس طرح ہی پیار دگو جس طرح سجا جن آفیشل سے پیار دین رہے ہیں سو سپورٹ کرتے رہے تو سنوں بہت پیار کیا بہت سپورٹ کیا لیکن اڈیاں ندانیاں سمجھ لو سا بچپنا سمجھ لو کہ اِسی تو کو دور ہو گئے معافی کو معافی چاہتے ہاں. یہ پھر میں دس رہا عوام کہ اے کسی کولوفیل کے نہیں یہ جیتے جائے جو چاہے کام کرے میٹھا سونی آفس والوں سکپ آئے اے جو مرضی کریے اے بکے مریے اے گھر کام کریے اِسی کو اپنا سموسیا لا لیے جو مرضی کریے ساڈا اتنا کوئی تلک نہیں جی اس طرح سونی صاحب ہاں جی اس طرح ٹھیک ہے جی ہاں جی کس طرح تھی وہ رکھ سکتے بے گیرتی بھی لفظ بہت تھوڑا ہے کدھر تمہوں نہ رکھ سکو کسا حوصلے رکھو سونی بھائی چلو یار سونی بھائی دسو ناچی ماں نیوں کو تیجائیاں تھی بیوی نو کو بندہ اللہ معافی دے اللہ معافی دے کسی چپ بیٹھو گے وہ یار یاری رکھو گے دسو منو دسو کہ میں تعینوں سناواں پھر مجھے کدی گھر ہی میں تمہ کہ بھاجی آ لو فون ہی میرے افسوس ہی کر لو کہ بھا جی تا نا کی ہویا تو جی تمہیں میں جو بھی تا نا تو جی تمہیں پنج ہزار گنا بہتا وہ نہ لگے کہ جو میرے نا ہوا تو پا جی فیر تے, فیر تے کوئی بنتی ہے نا گل میرا کوئی رولا نہیں میں اگر تھوڑا لاؤڈ بولیا یہ بولیا بو بولیا وہ معذرت ٹھیک ہے نا میں پہلے بھی تا نا کال بھی کیتی کی تھی دوبارہ بھی سن لینا کہ میں ترنا کال کیتی کی ٹھیک ہے نا تو ہوں تو انہیں فیل کر دیتی کہ تیسرے کیا خروتا ہوا گا پہلے لو جی ہوں آخری میں کی کرا میں آپ کہہ رہا ہوں میں یہ بھی چکر آ کہ بھی میں اگر سلسلہ شروع ہو گیا تو تا چینل پھر ہائی کریٹ کر جانی انہیں وہ میں کرا نہیں دینی ٹھیک ہے نا وہ نہیں میں کرنی تاری نہیں تھی چینل بناؤ میں تا نا اپنی چھتر چھایا جو جا جا کے اے منو نہیں سمجھ آئی گا اس غیرت دی منتھ سمجھ نہیں آئی اور گل غیرت دی تے کرو نا جی نہیں. میں سوال کر رہا دا تے تیسرے جواب ہی نہیں دتا مر وہ تے کسی جواب دے ہی نہیں رہے میں تعمیر کہہ رہا کہ یار میٹھے کا چینل ہے کیونکہ وہ لوگ جہے اتنے نے انہوں نے میں کدی نہیں دیا گا وہ چینل وہ کدی بھی نہیں مٹھے دا ہے میٹھے کا ایسا کہ کے تو ہے جی تو ادو بھی جنہوں نے بنا کے دا انہوں کے میٹھا ہی اچھا ہے نا جنہیں ماڑی جی گل سنی کہ یار رستاد کی گیر حملہ ہوا تو اسی ٹائم آ گیا اور تڑ بھی رہے ہو لڑ رہے ہو ٹھیک ہے دالتیں کچہریوں تک گل پہنچی کہ میں پرچے کرا دینا یہ کرا دینا کی وجہ تو کر رہا ہو سر میری وجہ تو کر رہے ہیں کہ میم نے کیا لہ رہا ہوا کہ تھی تو میں ہوں برداشت کر لا کہ بھی وہ بندے نے جنہیں کچھ کچھ نہ ایک گلا سی وہ جا کل کی اس گلے کا تُسیں پوری ویڈیو سے جب بھی نہیں دیں پچھلیاں اصل میں میری آڈیو کڈ کڈ کے والدہ سے جناز نہیں آیا کھادا پیتا ادا ہر ملا وہ کر کے فارغ کرتا تو یہ اپلائی نہیں کیا کہ سونی صاحب جا بندہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جیسے الفاظ تھی اپنے منہ چو کھڑ رہے ہو